Що Нельзя нам посиді сити гуляти, mm. бо нам ще немає 16. вони <зас> взагалі не пускають. Це у вас таке в селі діє, таке правило? Так. Mm. Mm. Mm. Нравиться правило чи ні? Mm. Не дуже, але <зас> додержуємося. Такі обмеження затвердили на засіданні виконавчого комітету... ...Широківської сільської ради 14 липня 2021 року. Відтоді дотримання цього... ...розпорядження перевіряє наглядова рада у складі п'яти людей. Таких комісій... ...по всій об'єднаній громаді три. Якщо виявляють дітей без нагляду, складають... ...протокол, передають його до сільської ради. комісія, в комісію війшли депутати, директора ШКІУ... Працівники сільської ради, соціальні працівники, староста села, я до речі, як сільський голова, і на прошлої неділі вже в кожному селі пройшли такі рейди. По-перше, нас на меті нема наказувати батьків, тому рейди пройшли просто з попереджувальної. Чому ми це таке рішення прийняли? Ми хочемо. Попередити злочинність ніж неповнолітніх невиконання обмеження, штраф найбільший 1700 гривень. Були в нас випадки, ми склали акти, передали в сільську раду. Один був акт, один був акт. І то не з нашого села була дитина. І говорять, ну приїжджають до нас до бабусі, так далі, і все. Нам однозначно, якщо йому немає 16 років, ви знаходитесь на нашій громаді, виконуйте наші закони. Місцеві жителі, з якими спілкувалися кореспонденти «Суспільно», говорять, що на нововведення підтримують. «З жилателям не ходити, що зараз ходить, Це таке време». «Це дуже добре». Це навіть дуже добре. Особливо, коли бачиш, як відпочиває молодь неповнолітні. То краще нехай сидять вдома. Виконавчий комітет сільської ради має право застосовувати такі обмеження, говорить юрист Юрій Барк він формулюється законом про право ром дитинства, законом України та кодексом України про адміністративні правопорушення, стаття 180-1. А також а, це формулюється статтею статті 184 кодексу про адміністративні правопорушення, якою становлиться невиконання батьків за нездійснення виконання своїх батьківських обов'язків. І у нас є е а відповідні постанови, наприклад, 585-та, наскільки я пам'ятаю, номер, так, то від 1 червня 2020 року, то там також сказано, що якщо діти самовільно залишаються в нічний час і без дорослих там указано також від, то, звісно, що повинні взиватися органами піклування, взиватися заходи. Це як, якраз такий захист прав дітей, щоб потім батьки не говорили, що «та я в магазин послав там дитину», Наприклад, і вона там десь пішла. Ні, після 10 години, після 10 години, нехай батьки самі ходять. Наглядові рейди у громаді проводитимуть один раз на тиждень. Ольга Руда, Василь Філімон, Новини на Суспільному, Миколаїв.